تحياتي لكم مشاهدي الاعزاء اليوم كتواجدوا في السوق مدينه سمارات من الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميع المشاهدين الاعزاء شاركو معكم الاثمنه المواشي وجو السوق تحياتي الناس عشاق المواشي والاسواق تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين والناس اللي كيزور كي اول مره القناه تحياتي لهم جميعا مشاهدينا الاعزاء ما تنساوناش بالدعم ديالكم الله يجازيكم اللهم بارك يا رب بالخير، بارك الله في جديا، شدي لا يزق، خمستاش الف ريال راس، جديا زين، بارك الله على وادين الجزيرة، اللهم بارك يا رب. عربي اسمع الخير، العربية، اسمح تيسيدي، <تصفيق> <تصفيق> بس عليك، راس شوية، سكره <تصفيق> سبب. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما <تصفيق> بغيتش تحرط لا خلي الشمس مزيانة، أنا اللي خاصني ما نجيش توال الشمس ماشي مشكل. كي داير؟ سبحان الله. ياك يستر اللي عنده مشكل يخرجوه وما يجيش الله يشري والله أ هذا؟ زيد زيد زي بارك زي زي زي عليك صاف تلين العربي تلين ادنيجت يعني والسيدي قلنا ليمه الله بقى ما اعطاهنا لنا ما زال الله الله يستر لا لا لا هذه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما خافية والا دي بينها هذه ديرك دي بين دي شيوش شيوشوف راسك دك شل لك اي الله الله يسترد العربي الله يسترلك الله يسترلك اي السردية خلت السوق مشاهدة الله يزال حاج في رمات كذير بس عليك الله مبارك على السي حسن يلا هبط هبط تيجوا على خاطرهم <تصفيق> الله يسخر عليك والله شي حاجة تحياتي <تع Feniley> يعني لكم المشاهدين الله يهزاهم. واحد الطبيب ديال ديال المواشي ها هو هذا طبيب خاص في المواشي. لا طبيب. الحبيب الله يحفظك يا كي صباحتي يا سي الحبيب. الله الله الله الله الله كاين الكتيبه موجود يا لطيف اجى توكا ومجدي 15 ها 15 و 16 15 ضرب ضرب بيتي 17000 ضربك كاين الكوموند الحاجه بعثوا الراجل خليه بعد 17000 الله يربحو الله يربحو الله يربحوا الله يسخر الله يربحوا ومن لك راه هو اللي شراها 17000 الله يهزى الله يسخرك النعجة الله بارك الخير 8. الرأس. بارك. الرأس. آه للرأس. بارك الله الخير مصطفى 15 الراس الراس 15000 الراس خلي الله عشان تشوق انا فاركونا عشان تشوق عبد الملك هي انا الله 13 وعد 12 12 كلامك أجيب عشر عبد الملك ويفخذ سبعة عشر تخليني يا لله حفظك حسن سيد يا لله خليدي سبعة ألي دوبه يمر خمسة عشر مائة و أربعطعش خمسة عشر مائة و ما أنا خمسة كاع برواته 14 الحبيب طلب 15 الله اش الخير يا نيت سالو ماك هذا الخير كي داير 23 اه 46 46 اللي ها هي وهاديك من اللي تستورب عين بجوج الله المعزات هادو المعزات المعزات عشرين خمسمائة واحدة درم جملة الله يسخر لك خوي. الله بكتاح ييتي لك سيارة. الله يسلمك. لك لذلك نحن زين ان الله ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى زين تبارك الله اللهم بارك. لا لا زيد الله يهديك تبارك الله يا يعني. <تصفيق> خلي النمره هشام ديالك. اي سير سير. 061 0661 زيد 25 02 09 02 09 مشاي للاز لا جاباتو الكسيبه هشام هنا اتصلوا به مدينة السماره <تصفيق> 100 كاين اللي بغى 100 اللي بغى صبح ذاك الشيء موجود خير الحمد لله اللهم بارك يا رب. الله هذاك الشيء راك الله يسر لي خويا هشام. لا الله يسر لك، الله آمين يا رب، الله يهزا اللي خاصاتو شي شي كمية من الجديان، ها هي النمرة طاسة بهشام ما غاديش تلقاو مع المشكل، خير موجود الحمد لله، تحية المشاهدين الأعزاء يهزا، بغادي السمارة، السوق، المواشي. خرفان هذاك خرفان زيني المشاهدين الله يهزا الله اللهم بارك يا رب. تبارك الله واحدة خروف وحده واحدة خروف وحده شم شوفي ايوا ما اجتي اخبار ما شت دور اي جلاتك هذا بارك الله فيك خرفان زينين هادو شتري شويه الحاج هب الله شريت يوم الله يسر ليك يا سيدي الله يسر ليك الله يسر ليك الثمن ديالهم شحال هدي مازال الله دا الله داك شريك الله يسر ليك آخر فن تبارك الله. 18 راه الحاج باب الله بيتي. إيه 18. عشرين. 20. 20 عطا هشام. 20. 20. وتعطينا وقت ونتا كتشوف بلاد الجيه. جاي من الريح. وراه ولا. سكتوا اللي كيجي نروح بها الحاج راه ما ولا الله يرحم لك الوالدين فا فيروس هاد الرحبه تا هي 40 عام وترجع ليها حاليا كتبليتي ما حيا والله غادي من هاد الرحبه الله. شحال البياك حال مزال وحالي يروح ل 20 والله شحال بي مزال ولينا حنا انت كتجي عندك على بالك انت كتجي عندك وتقول لك كنقول لك هنا كلاش واش الحاج دا ما جايبو في الفاي عطاونو 21 ها هو هذو واحد <عزوجس> وعشرين مشايدي لعزاء خرسان تبارك <متصفيق> <متصفيق> الله زوينين <متصفيق> باقيين غاديين في الثمن وهاي ها يوصلوا حتى ألف ريال. والحلال 24 فرهم باللي لا فين قنا على الجبرنا حنا فين في فين الله في يلا انسرق <تصفيق> الحي حي واحد ولا نبيع الحاج لك عندي عندك الحاج 90 الف في ثلاثه صافي ما ينفع الحاجه الله لسنا عندهم شوف ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا 26 ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا ليغا <تصفيق> بارك الله يارب 26 28 في الريال الله يسخر الاموال هذو سيدي هذو عاطي 28 ثلاثه لا لا غير دوك اللي هذيك اللي, اللي. فريق. والدات بارك آه، <تصفيق> الله ياك 28 في الريال ولدت كره قديها كره الحبيب كنجيو نشوفوا راه الله يسخر سي سياتي تسالي الله يرضي عليك مالو مسكين مريض فيه الله يشافه الله يشافه الله يشافه اهو مال مال سير سير الله هذا ي... خير هذا منك انا <الخلاص> <ago> <تصفيق> شحال هنا 26 وصلوا 26 مشي يدير لي عزاء لعطاه من عيجات كل وحدة والدة خروفة ولكن راه عيجات جات جوج باقي الكلام ما عندها انا ماشي لي راه الكلام مازال راه باقي كاين الكلام مازال 26 ايوب غير_واضح ستة وعشرين ألف ريال ستة وعشرين ألف جوج... ستة وعشرين أيو ألف وادي خروفات او دارين شحال العربي 26 26 طامر باغي 30 علقتي عاد زعمو شويه واه زعمو شويه من الوقفه زعمو شويه واه دار بيدا زعمو ضربي زعمو ضربي لا ما العربي أنت نقول أستوى شيء ما قلنا أربعة وعشرين ولا ثلاثة ما قدي ما قدي أنا ما قدي أنا الله ربنا مظلوم كل منكم. والله ربنا مظلوم. كل منكم. ####غير_واضح تامر عطاه الحبيب شاري من عندك و حنا من الشابه الصغيره الى الحبيب بدا بدا معاك من 24 وغات داكشي اللي كاين الله يا والله الا ما بدنا فلوس انا مسطين تا يبغي بي اقسم طيب. بالله الراجل شاف فلوس كيما كان هنا الراجل ايوا من انت ملي كيشوف فلوس كنت دير الكاطمون هذاك يا يمام فلوس الفلوس يا والله ما لا الفلوس في الصاد <تصفيق> <Six taktinha> <Maybe tắng> <fruit snack> ها 80 كيلو اه 80 كيلو 80 كيلو ثمانين كيلو دايره 3600 3600 هذا نخاله ولا نخاله نخاله 3000 ريال 3000 ريال بارك الله شويه بدا يطيح هذا تبن ديال الكوكوت 150 درهم بارك الله هذا ديال ديال ديال هذا ياك وقمح ز زرعوا فارينا. ماذا كذي فارينا؟ يبحث. شهلت ياو مرتبن؟ ده آه خي. دير؟ الافريان. الافريان. آه. خي ريال. 4000 ريال. آه. خي و هذا شويه نقص ما صبتش الصحراء ما فيهاش. آه؟ الصحراء. آه لا حين ما صب, صب, صب, صب, صب آه ما صبتش الصحراء. ما طاحتش ترساق. طاحت غشتها هنا إنها قريبه. قريبه غادي غادي الله يرحمنا ودي عمر الله يرحمنا الله يرحم الوالدين. اللهم امين. الله يجازيك السي عمر. حنا راه معاك. ديما. والله ديما. ديما ودي عمر والله إلا عارف اللي كاين الله يحفظك. أنا ولدي الهي. الله يحفظك. ورك على هذيك. ورك على ورك على اللايك. الله يرحم الوالدين ودي السي عمر والله إلا عارفين. أبواب الرحمه. أبواب الرحمه. الله يحفظك ودي عمر. غيمشي اش كدير لكم مشاهدين الاعزاء الاوفياء كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وعلى المشاهده وعلى ديالكم، شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء. ومن هنا كينتهي الفيديو مشاهدينا الاعزاء لان السوق بدا كيخوى الناس بدات كتمشي، السوق راه بدا بدا شويه المواشي قليل اللي بقى. من هنا كينتهي الفيديو مشاهدينا الاعزاء. والى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله الى فيديو قادم ان شاء الله مشاهدي الله عزاء هذو مشاهدي الله عزاء الثمن ديالهم بقوا على 26000 ريال اللي عطاهم مازال باقين في السوق يقدروا يرجعوا ويقدروا يتباعوا يا الله مشاهدي الله عزاء تحياتي لكم جميعا الى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم شكرا والسلام